Moi, olen Laura Huskonen, parisuhdekeskus Kataen asiantuntija. tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairaatatoiminnassa. Uh, käytän pienen hetken sen puhu siitä puhumiseen, uh, mikä tota, merkitys parisuhteeseen on sairastumisella ja mikä merkitys sillä erityisesti on parisuhteen hyvinvointiin. Me tiedämme, että se, miten hyvin me voidaan parisuhteessa ja kuinka toimivaksi me koetaan parisuhteessa, heijastuu usein koko meidän elämään. Se heijastuu meidän lähiympäristöön, kuten työhön, opiskeluun, meidän läheisiin ihmissuhteisiin. Me tiedämme myös, se, että miten vanhemmat kokee voivansa parisuhteessa, heijastuu lasten hyvinvointiin. Silloin kun vanhemmat kokee sen parisuhteen toimivaksi ja merkitykselliseksi ja parisuhteen tunneilmapiiri on sellainen, että se tukee sitä koko perheen sellaista hyvää turvallista vuorovaikutusta, niin se on vahva tuki myös lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Me tiedetään myös, että silloin kun meitä kohtaa elämässä erilaisia kriisejä tai vaikeuksia, niin se voi toimia paremmin ja perheitä yhdistään, mutta vaikutus voi myöskin olla päinvastainen. Tällaisissa kriisitilanteissa tosi merkittävä on se, että miten avoimesti me puhutaan erilaisista asioista, ristiriidoista ja tunteista, mitä meissä herää. Sairaus tulee perheeseen usein yllättäen. Silloin me ei voida ollenkaan ennakoida, mitä tunteita sairastuminen meissä herättää tai millaisia tunnereaktioita meissä syntyy. Sairaus voi nostaa pintaan aivan uudenlaisia tunteita, millaisia meillä ei ole aikaisemmin koettu. Kaikki tämä vaikuttaa tosi monella tavoin siihen, miten hyvin me voidaan. Monet kuvaa, että sairaudesta tulee helposti suhteeseen sellainen kolmas pyörä. Se vaikuttaa siihen, kumppaneiden keskinäiseen parisuhteeseen, sitten taas ne tunnereaktiot vaikuttaa siihen, millaisia merkityksiä se sairaus saa arjessa. Kun perheeseen tulee sairautta, on tosi tärkeää, että me saadaan ajantasaista paikkansa pitävää tietoa, sekä sairastunut, mutta koko perhe. Tiedon saaminen sekä lääketieteen ammattilaisilta, mutta lähteistä, kuten potilasjärjestöistä auttaa sairastunutta kumppania ja kaikkia heidän lähellään. On tosi tärkeää, että me puhutaan sairauteen liittyvistä asioista avoimesti ja rehellisesti. Se lisää useasti siinä parisuhteessa kumppaneiden välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja, ja vältetään myös erilaisilta tulkinnoilta tai väärinymmärryksiltä. Silloin kun se tieto on yhteistä, niin, niin se helpottaa sitä valmistautumista kaikkiin muutoksiin, mitä sairaus tuo mukanaan psyykkiseen kuormitukseen tai mahdollisen toimintakyvyn laskuun tai muutoksiin lääkityksen ja hoitojen moninaisiin vaikutuksiin. On myös tosi, tosi tärkeää, että molemmat kumppanit saa vertaistukea sitä kaivatessaan. Potilasjärjestöissä on monia erilaisia ryhmiä ja palveluita, jotka auttaa ja tukee niiden kysymysten keskellä, mitä sairaus herättää ja kuka voisikaan paremmin ymmärtää kuin sellainen henkilö, joka on kokenut samaa. Siihen, miten kukin meistä kokee sairauden, joko oman sairauden tai läheisen sairauden, vaikuttaa koko eletty elämä, meidän kasvuympäristö, meidän aikaisemmat kokemukset sairaudesta, meidän kokemukset siitä, miten me ollaan aikaisemmin pärjätty elämässä vaikeuksien kanssa ja ne omat voimavarat ja resurssit sillä hetkellä. Myös se, miten me ollaan aiemmin otettu vastaan sellaisia asioita, mitkä herättää meissä hankalia tunteita, pelkoa tai epävarmuutta, vaikuttaa siihen, miten me koetaan se sairaus. Elämäntilanteet voivat olla erilaisia. Onko meillä perheessä lapsia, minkä ikäisiä lapsia, eletäänkö uusperheessä, mikä meidän taloudellinen tilanne on, työllisyystilanne, opiskelutilanne, miten muut meidän läheiset voivat, onko meidän mahdollista saada meidän läheisiltä tukea. Myös yksilönä. Tai paitsi yksilönä, mutta myös parina me ollaan ehkä eletty ja monenlaisia vaiheita. Ja, ja silloin sitä parisuhdetta vahvistaa, ja myöskin toivoa vahvistavaa kokemus voi olla siitä, että, että me ollaan aiemminkin selvitty hankalista tilanteista yhdessä, yhdessä ja, ja pärätään yhdessä nytkin. Toki voi olla myös sellainen kokemus, että se parisuhde keikahtaa silloin, kun tulee äkillisiä haastavia tilanteita. Mutta sairastumisen ahdettavasta kriisistä voi selvitä yhdessä. Voi käydä niin, suhde muuttuu, mutta siihen tulee uusia elementtejä. Tulee enemmän läheisyyttä tai enemmän asioiden jakamista. Parisuhde on usein aikuisien läheisin ja merkittävin ihmissuhde. Me usein odotetaan kumppanilta myötä elämistä meidän iloissa, mutta myös murheissakin. Ja siksi parisuhteen merkitys ja usein odotukset saattaa korostua entisestään silloin, kun tulee kriisitilanteita tai sairautta perheeseen. Parisuhde voi ehkä nähdä sellaisena suhteen kolmantena osapuolena näiden kumppaneiden lisäksi. Ja kumppaneiden välinen vuorovaikutus, fyysinen tunneyhteys muodostaa tämän suhteen kolmannen osapuolen, eli parisuhteen. Silloin kun me vahvistetaan sitä vuorovaikutusta, vahvistetaan sitä meidän välistä yhteyttä, niin silloin vahvistuu myös se meidän parisuhde. Toisinpäin tämä suhteen kolmas osapuoli, eli parisuhde, voi myöskin toimia kumppaneiden tukena Silloin kun meillä on paljon hankaluutta, haastavia tilanteita arjessa, sairautta, silloin kun jompikumpi kumppanista tai molemmat tarvitsevat tukea. Silloin kun parisuhteessa on riittävän luottavainen ilmapiiri, kumppanin kanssa on mahdollista jakaa sairauden herättämiä tunteita, pelkoa, pettymyksiä, surua ja iloita sitten kun saadaan hyviä uutisia. Parhaimmillaan parisuhde on sellainen turva- ja lepopaikka, missä me voidaan pysähtyä ja levähtää Silloin, kun sairauden mukanaan tuomat haasteet koettelee. Tutkimukset kertovat myös, että silloin, kun me saadaan kumppanilta tukea, se helpottaa hoitotasapainon saavuttamisessa. Se helpottaa motivaatiota hoitoon sitoutumisessa ja lisää molempien psyykkistä hyvinvointia. Se kumppanin tuki sairastuna on usein tosi merkityksellistä. Jos meidän parisuhde on entisestään riitaisa tai epätasa-arvoinen, niin se vie jo itsessään paljon voimavaroja ja silloin tämä jonkun perhejäsenen sairauden tuoma lisäkuorma ja tämä epätyydyttävä parisuhde voi yhdessä olla liian suuri taakka. Ja siksi on tosi tärkeää, että me haetaan suhteen vaikeuksiin apua kyllä varhain. Sellainen parisuhde, jossa kumppaneiden on hankala keskustella vaikeuksista, ei kannattele kriisitilanteissa yhtä hyvin kuin sellainen parisuhde, jossa molemmat kumppanit kokevat tullensa kuulluksi ja kohdatuksi, hyväksytyksi, nähdyksi. Sairaus muuttaa perheen arkea myös monin tavoin. Se vaikuttaa parisuhteen, koko perheen vuorovaikutukseen, tunneilmaisuun, mutta myös konkreettisiin työtehtäviin. Sairaus pysäyttää meidät sillä tavalla, että se usein haastaa. Molemmat kumppanit kääntämään katseen omaa kumppania kohden ja päivittämään se parisuhde niin, että se vastaa sitä uutta elämäntilannetta. Se, missä vaiheessa me ollaan parisuhteessa tai, tai millaisessa tilassa me ollaan parisuhteessa, niin sillä on suuri merkitys siihen, millainen vaikutus sairaudellakin on arkeen. Onko se parisuhde ihan uusi tai kestänyt jo pitkään? Onko se vakaalla pohjalla vai, vai kenties ristiriitojen sävittämä? parisuhde, missä syntyy paljon konfliktitilanteita. Ollaanko me ehkä vielä siinä sellaisessa rakastumis ihastumis vai, vai onko me sellaisessa vaiheessa, missä me etsitään sitä omaa tilaa ja erillisyyttä? Vai onko meillä jo sellainen tasavertaisen kumppanuuden vaihe? Usein se, missä vaiheessa me ollaan parisuhteessa, vaikuttaa myös siihen, että mitä muutoksia sairaus tuo